فرحنا فالليل هذا يساوي ألف ليل فالحضور كل من غاب واجب نعذره يا عسى مبروك عرس الأصيل ابن الأصيل جعل فاله خير كل الأمور ميسره جعل فالخير خير كل الأمور ميسره يا راشد هالليله فرحه زاخره، عرس راشد بالسعد ما لها الليله مثيل الرجال اللي فعل طيب ومفخره، يا عسى مبروك عرس الاصيل ابن الاصيل، راشد وكل الامور له عساهم ميسره، يا راشد مبروك يا الله عسى عمرك طويل، والله يا ثياب الخصال النادره، سيرته عطره معا حرى النبي لال كريم اللي دي مزيح اهمن وصل اخرى واخرح يمن معرسته الحفلة الجميل ام راشد يللي طيبك مزون ماطرة ام راشد يللي طيبك Until والطيب والفعل المهيب فعل في شبه الجزيرة ما نكتب منك الحقوق محفوظة افراح العروسين هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها الحقوق محفوظة افراح العروسين هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها